اول خطوة بندخل لموقع مودنسا دوت كوم بنختار اللغة وبنختار العملة اللي احنا عايزين نتحاسب بيها برحت جدا الكوبون اللي انا لكم بيشتغل على اي دولة على مستوى العالم سواء دولة عربية او دولة اجنبية كمان بنخش نشوف العروض الموجودة على الموقع فانا بيقول لي في عروض بقيمة تلاتين في المية ده اقصى عرض موجود لكم ازاي ناخد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 باربعة بتلاتة وتلاتين ونص دولار ودي قبل الخصم كانت بميتين اتنين وتسعين فستان الجميل ده في ما بعد الخصم عمل مية تلاتة وخمسين أو مية أربعة وخمسين دولار بالظبط تمام مصاريف الشحن مجانا للأردن أو للسعودية أو للإمارات أو لأي دولة عربية أخرى إحنا دلوقتي هناخد خصم إضافي عن الخصم اللي هو مدهولي ده يعني هنا بيقول التوتال مية سبعة وتمانين دولار.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 الخصم الموجود فايشلي ما يقارب من التسعه عشر دولار وايضا مصاريف الشحن هي فري فالتوت اللي انا هدفعهم ميه وستين دولار بالظبط